على مولد يا يا مريم يا غالية وتمين السلام لك يا مريم يا فاطمه وامينه السلام لك يا يا معون لمن يريد السلام لك يا مريم يا ناس لطهر